Este Maxime channel de să cu și Să ne h Z1. Game cade și ca și microfonul. să okay, hazând enter game. H1 z Da să da, să. Ok, mouse-ul nu este încă încă chit. Încă nu pot. Aici e o okay, eroare, perioadă care la mine mi -a merge, hai, ziua, nu mergea, facem deja unul, dar văd că acum merge. Restăm <coughs> pe play. E uh, solo. Așa. Match found. Hai. Haideam să instalem Warzone. O trebuie să facem unul zeunoi ca să Battlegrounds. Și să spem să vă pacă. Da, văz că v-a făcut episodul cu Battle cu, Battlegrounds, cum se cheamă? Kwiron Snout? Și da. Cred că trebuie de să fac încă unul, să fac un pic graphics, tot o fac. Low. Inventory. Bă, la grafica distanță. Asta am pe off. Așa. Gameplay Hai sa punem asa Aici Si da Astea merg cu mașinile, Dar ea nu pot sa merg Ok Bing Bing Asa Cu binocul Asa Hai de gozut! 8 0 0 0 ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ENEMY 0 0 0 0 0 0 0 0 am mai răbdă să vin aici să se încarce cum vedeți aici unul cu un chinez cu un AK-47 cu schimb Ok? Habar m-am unii trebuie să mă duc Hai să, ne Hai să mă îndrept spre orașul ăla Nu vedeți Ah, fa ne cineva răsul